السكور او المبين الزمني المبين الزمني هو نافذه تستخدم لضبط عرض الشاشه وترتيب ظهور المبين الزمني يتكون من مجموعتين من القنوات المجموعه الاولى هي مجموعه الست قنوات الخاصه والمجموعه الثانيه هي القنوات العاديه او قنوات عرض الاوبجكتس اما المجموعه الاولى وهي على الترتيب channel تيمبو ثم channel البالت ثم channel الترانزيشن ثم channel الصوت رقم واحد ثم channel الصوت رقم اتنين ثم channel السكريبت او قناة الاسكريبت قاعدة عامة عند النقر المزدوج في اي خلية تظهر لنا خصائص الخلية